السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمود اكتاو من قناتي بالسربه اليوم جيت نقدم لكم واحد الطريقه اللي زوينه بزاف الطريقه طبعا كاينه في اليوتيوب كاينه نفس المهم هذا الفيديو غيكون 2022 اللي بغى يبدا انشاء قناه على اليوتيوب غادي يستفد من الفيديو خفاً زرباً وطيرا المهم اول حاجه كندخلوا المتصفح ديالنا اللي اه هو جوجل كروم المتصفح ديالنا المعهود أول حاجة ندخلو لهاد الواجهة هادية كيما كتشوفو معانا كنمشيو كنكليكو على الجيميل هادي نتا باقي كما بديتي مادرتو والو كليكو على جيميل ولا تكتب هنايا في البحث لي مكيعرفش غادي دير جوجل بالنسبة للناس لي مكيعرفوش جوجل بوان كوم جوجل عفوا وغيدخل جوجل بوان كوم غادي الصفحة هادي غادي تمشي هاد زوار تسجيل الدخول هنا غادي نكليكي فيها غادي يطلع عليها هاد الصفحة هذه هنا تسجيل الدوق و حنا معندناش البارت الالكتروني نبغينا نعدلو بارت الكتروني جديد لي هنا انشاء حساب جديد هنا غادي يطلعولي جوج ديال الحاجات لنفسي و لادارة نشاط تجاري و كداشي المهم نعدل لنفسي المهم اول حاجة غادي نسمي القناة ديالي اللي فيها انا دابا هي <hesitation> المهم اسم اول اسم التاني منظر و كداشي المهم بزربا وغنسميها بالسربة اكتاو بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي أصل اكتر مهم العنوان الالكتروني مهم غنديرو شي كود ديال مهم غادي, دي أه غادي مهم مم مم مم م. مم مم م. غادي كلمة المرور هنايا ندخل كلمه المرور هنايا كلمه المرور عفوا هنايا مرة الاولى ونعاودوها المره الثانيه هنا في هذه الخانه تاع هذه معنا المهم غادي نعاودوها المهم كما قمنا دخلنا الكودات دالتا كما معنا اذا مود باس حاولوا ما فيش هاد التسميات هذ ماتاتا المهم حاولوا ديروا شي كنيه شي حاجه اخرى من غير هادو اللي هنايا غادي نديرو التالي غادي ندخلو رقم ديال التليفون زيرو ها ها ها ها و بغيتي تحمي بارد الكتروني ولا نسيتي ليك موضو باز ديالك فاش ولا شي حاجة وقع ليك شي مشكل غادي داك البارد غادي تستعمل داك البارد الالكتروني بس ترجع الموضو باز ديالك ولا الرقم المهم كيعطيك جوج ديال الاختيارات انا غادي ندخل واحد البارد ديال الكتروني ديال السيكيريتي المهم غادي ندخله هنايا ويلي ويلي المهم غادي نشوفوا ا عرفنا فين اختفات هاد ا هادي ما كوم نديروا شا المهم يعني اون المهم الجنس غادي ندير غادي نختار الجنس ديالنا هو ذكر نعم ذكر ولا كنتي اونتا غادي دير اونتا المهم غدير تمار اول خانة هادية بالرقم ديالك داك الى كان عندك شي جيميل ولا شي شي جيميل ديالك خصك دير هتزيدو فقط لحمايه الحساب ديالك وصافي ما عندكش بلا ما دير ااا هنايا غادي ديال داكار هنايا المهم غادي نختار قاشخه علىق وداكشي المهم غادي نضغطوا على التالي <تصفيق> غادي نهبطوا لتحت لتحت لتحت غادي ندورو وافق على الشروط هنايا اوافق اذا هكذا نكون قد انتهينا من انشاء الجيمال اللي غادي نقومو به عنقله خلال من خلاله بانشاء قناه على اليوتيوب اذا كنمشيو كنكليكيوا كندخلو اليوتيوب يوتيوب دوت كوم. هندخلو لها اليوتيوب دوت كوم نعم سيدي كما كتشوفوا معنا. <تصفيق> ها هي. هذه دي الواجهة ديال اليوتيوب دوت كوم. اول حاجة غادي نكليك اول هاد جيهة دي كما كتشوفوا معنا. غادي نكليك هنايا انشاء. هنجبره هنايا انشاء قناة. ها هي انشاء قناة اليوتيوب. آآ آه. غادي نكليك عليها الاسم غادي نبدلوه المهم نخلي. آآ بالزربة. بوحدة. الزربة. صافي بوحدة. كما تشوف معنا. هنا تحمل الصورة. الصورة غادي ندير. هاد الصورة اللي عندي في الديسكتوب ديالي. هيا في نهاية. في نهاية. مهمة هي قد تحمل ديالة. انا نكتب عليها. هنختارها هي كما وغادي نقيو ندلو تم. كليكوا لا تم هنايا المهم ها هي بالزربه تساو محمود كدا شي منظر المهم عندك كليكوا على انشاء قناه وهكذا نكون قد انتهينا من انشاء قناتنا على اليوتيوب اذا كما تشوفوا هي هذه دي القناه ديالنا اليوتيوب أه كان كنشكركم على حسن المتابعة وشكرا والى اللقاء نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله عندكم شي تساؤلات عندكم شي حاجة مرحبا بكم في اي وقت المهم ما تنساوش الضغط على زر اللايك والمتابعة والمشاركة في القناة ديالي الاشتراك في القناة ديالي عفوا يلا ليست جو كان معكم محمود اكتو من قناة بالزربة الى اللقاء